પ્રાયોગિક કાર્ય અંતર્ગત અમારી કોલેજમાં બધા તાલીમાર્થીઓને પાંચ પાંચના ગ્રુપમાં વિભાજીત કરી બધા ગ્રુપને અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ કાર્ય આપેલું હતું જેમાં અમારા ગ્રુપને વિશ્વના મહાન ગણિત શાસ્ત્રીઓના પરિચય પર પ્રોજેક્ટ રજૂ કરવાનો હતો આ પ્રોજેક્ટના પ્રયોજકો પુરોહિત ભાવિ ખરા જીરા કાર્યા પરા છે આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત અમારા માર્ગદર્શકશ્રી ડોક્ટર એમ વી સર તથા અમારા પ્રેરણાસ્ત્રો તેવા અમારા પ્રાચાર્યશ્રી એસજી ડુંગરૈયા સરનું અમને માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત થતું રહ્યું હવે આપણે પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરતા સર્વપ્રથમ અનુક્રમણીતા જોઈએ અનુક્રમણિકા દ્વારા આપણને તે ખ્યાલ આવશે કે આ પ્રોજેક્ટમાં કેટલા ગણિત શાસ્ત્રીઓનો પરિચય આપેલો છે આ પ્રોજેક્ટમાં અમે કુલ નવ ગણિત પરિચય લીધેલો છે જેમાં ચાર ભારતીય છે ને પાંચ વિદેશી ગણિત છે આપણે પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરીશું સૌ આપણે ભારતના પ્રખ્યાત ગણિત શાસ્ત્રી વિશે માહિતી પ્રાપ્ત કરીશું આર્યભટ્ટ પ્રાચીન યુગના ભારતીય તો આર્યભીયમાં સ્પષ્ટપણે આર્યભટ્ટના જન્મનો વર્ષનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં તેમના જન્મસ્થળનો મુદ્દો વિદ્વાનોમાં મત વિષય રહ્યો છે કેટલાક માને છે કે તેઓ અસમાકા તરીકે ઓળખાતા નર્મદા અને ગોદાવરી વચ્ચેના પ્રદેશમાં અસમાકા સહિતના મધ્ય ભારતના વિસ્તાર બુધવારના પ્રારંભિક વર્ણનો અસમાકા વધારે દક્ષિણમાં હોવાનું જણાવે છે આ વર્ણનો મુજબ અસમાકા એ દક્ષિણ પીઠ અથવા દખણના વિસ્તાર છે જ્યારે કે અન્ય કેટલાક લિખિત વર્ણનો અનુસાર અસમાકા એ સાથે લડાઈ કરી હતી આ વર્ણન એ શ્રવણ બેલગોડાથી ઘેરાયેલું જૈન રાષ્ટ્ર હતું અને પથ્થરના સ્તંભોથી ઘેરાયેલા દેશને અસમાકા નામ આપ્યું હતું ચામ્રવટ્ટમ એ જૈન રાજ્યનો ભાગ હતો તેવું બ્રહ્મપુત્રા નદીના પ્રતિભાત થાય છે કારણ કે જૈન પુરાણોમાં આવતા રાજા ભરતના નામ પરથી તેનું નામ પડ્યું હતું યુગની વાત કરતી વખતે આર્યભટ્ટ પણ ભારતનો સંદર્ભ આપે છે રાજા ભારતના સમયની વાત દાસ ગીતિકાની પાંચમી પંક્તિમાં આવે છે તે દિવસોમાં કુસુમપુરામાં પ્રખ્યાત વિશ્વવિદ્યાલય હતું અને ત્યાં આવીને જૈનો આર્યભટ્ટના પ્રભાવને જાણી શકતા અને આમ આર્યભટ્ટની કૃતિઓ કુસુમપુરા સુધી પહોંચી હતી અને ત્યાં તેમને પ્રતિષ્ઠાઓની વાત કરીએ તો ખગોળશા છે તેમની મુખ્ય રચનાઓમાંથી ગણિત અને ખગોળ સંગ્રહ આર્યભટ્ટના પુષ્કળ સંદર્ભો ભારતીય ગાણિતિક સાહિત્યમાં આપવામાં આવે છે અને તે આધુનિક સમયમાં પણ ટકી રહ્યું છે આર્યભટ્ટના ગણિતિક વિભાગમાં અંકગણિત બીજ ગણિત અને ત્રિકોણ મિતિને આવરી લેવામાં આવ્યા છે તેમાં અપૂર્ણાંક વર્ગની ગણતરીઓ અનંતઓની ગણતરી અને સાઈનના કોષ્ટકનો સમાવેશ પણ કરવામાં આવ્યો છે ખગોળશાસ્ત્રમાં પણ તેમનું મહત્ત્વનું યોગદાન છે આમ છતાં આર્યભટ્ટે બ્રાહ્મણી આંકડાનો ઉપયોગ નથી કર્યો વૈદિક કાળની સંસ્કૃત પરંપરાને જાળવી રાખતા તેમણે આંકડાઓ નોંધવા માટે માટે આર્યભટ્ટે કામ કર્યું હતું અને કદાચ તેઓ એવા તારણ પણ આવ્યા હતા કે અતાર્કિક છે આર્યભિયામાં બીજા ભાગમાં તેઓ લખે છે ચાર ને સોમાં ઉમેરો આઠ દ્વારા ગુણાકાર કરો પછી બાસઠ હજાર ઉમેરો આ રીતે વીસ હજારનો વ્યાસ ધરાવતા વર્તુળનું શકાય તેઓ કહે છે ફરી આપણે પાયની આંશિક મૂલ્ય તરીકે ઓળખીએ છીએ જે પાંચ અર્થવાહક આંકડાઓની સામે ચોક્કસ છે આર્યભ્ટે આશ્ચર્ય શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો છેલ્લા શબ્દની બરાબર પહેલા જ આવતું હોય તે જણાવ્યું હતું પરંતુ તેનું મૂલ્યની અતાર્ક સત્તરસો ને એકસઠમાં જાણ થઈ હતી અને તેને સાબિત કરી હતી લાંબેટે આર્યભટ્ટનો અરેબિકમાં અનુવાદ થયા બાદ અલ ખ્વાજરીમ બીજ પુસ્તકમાં નજીકના મૂલ્યોનો ઉલ્લેખ કરાયો હતો ગણિત પદ છ માં આર્યભટ્ટ્રિકોણનો વિસ્તાર આપતા જણાવ્યું હતું તેની અડધી બાજુ એટલે વિસ્તાર આર્યભટ્ટે તેમની રચના અર્ધ દ્વારા સાયનસની ચર્ચા કરી હતી તેનો સીધો અર્થ થાય છે કે અર્ધ સરળતા ખાતર લોકોએ તેને જયા કહેવા માંડ્યું અરબી લેખકોએ જ્યારે તેમનું રચનાનું સંસ્કૃતમાંથી અરબીમાં પાષાંતર કર્યું ત્યારે તેઓ જીબા તરીકે કહેતા આંખ જતાં અરબી લખાણોમાં સ્વર દૂર કરવામાં આવ્યો નથી તેનું ટૂંકાક્ષર થયું બદલામાં લેખકોએ જ્યારે ખબર પડી કે જીયાબનું ટૂંકાક્ષર છે તેમણે ફરી પાછો તેને જીબા તરીકેનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો જેનો અર્થ થાય છે ખાડી અથવા અખા પાછળથી બારમી સદીમાં કેરાર્ડો ઓફ ક્રેમોનાએ આ લખાણને અરબીમાંથી લેટિનમાં ભાષાંતર કર્યું ત્યારે તેમને અરબીના જિયાબના બદલે લેટિન સાઇનસનો ઉપયોગ કર્યો ત્યારબાદ અંગ્રેજીમાં સાયનસનું સાઈન થઈ ગયું અનિશ્ચિત સમીકરણોમાં ફેરફાર ડાયોફ્રેન્ટાઇઝ સમીકરણ તરીકે જાણીતું બનેલું એ એક્સ પ્લસ બી જેવા સમીકરણોનો ઉકેલ મેળવવાના હેતુથી પ્રાચીન સમયથી ભારતીય ગણિત સમજાવવા માટે ભારે કુતુલ દેખાય છે અહીંયા આર્યભટ્ટ પરના ભાસ્કરના ભાષ્યનું ઉદાહરણ છે એવી સંખ્યા શોધો કે જેને 8 વડે ભાગવાથી શેષ પાંચ મળે નવ વડે ભાગવાથી ચાર શેષ મળે અને સાત વડે ભાગવામાં આવે ત્યારે શેષ તરીકે એક મળે આવી મુશ્કેલીઓ ઉકેલવા આર્યભટ્ટની પદ્ધતિ કુટુંક પદ્ધતિ કહેવાય છે કુટુંબનો અર્થ થાય છે કે ભૂકો કરી નાખવો એટલે નાના કટકાઓમાં તોડવું આ પદ્ધતિમાં પાસાના મૂળ ઘટકોને નાના આંકડામાં લખવા માટે ગણતરીની પ્રવાહી પદ્ધતિનો સમાવેશ થાય છે આજે આ ગણતરીઓ ભાસ્કરે છસો ને વર્ણન કર્યું હતું તે મુજબ ડાયોફ્રેન્ટાઇન સમીકરણનો ઉકેલ માટે આદર્શ પદ્ધતિ છે અને તેને સામાન્ય રીતે આર્યભટ્ટ ગણતરી નિયમ કહેવામાં આવે છે ડાયોફ્રેન્ટાઇન સમીકરણ એ ખોજો ને ઈસરો તેમને માન આપવા માટે આપણું ભારતના સૌ પ્રથમ ઉપગ્રહનું નામ આર્યભટ્ટ આપ્યું હતું ત્યારબાદ હવે આપણે ભારતના બીજા મહાન ગણિત બ્રહ્મગુપ્ત વિશે માહિતી મેળવી જ્યોતિષી વિજ્ઞાનમાં ઉપયોગ કરવાનો શ્રેય બ્રહ્મગુપ્તને મળે છે ત્રીસ વર્ષની નાની ઉંમરે તેમને બ્રહ્મસ્ફુટક નામનો ગણિત ગ્રંથ લખ્યો હતો તેઓ હર્ષવર્ધનના શાસનમાં ચાક રાજા વ્યાદ્રમુખના દરબારમાં રાજ જ્યોતિષ હતા ગણેશ શાસ્ત્રી ભાસ્કરાચાર્ય તેમને ગણક ચૂડા મણિ બહુમાન આપ્યું હતું બ્રહ્મગુપ્તનું ગણિતમાં યોગ્યતા શૂન્યના ગુણધર્મની વ્યાખ્યા કરીને તેનો ઉપયોગ દ્વારા શૂન્યના નિયમો તૈયાર કરવા આ ગણિત હતું રીત પણ તેમણે આપી હતી બ્રહ્મગુપ્ત પ્રથમ ગણિત વિધાન હતા જેમણે અંકગણિત અને બીજ ગણિતની ભેદરેખા સ્પષ્ટ કરી હતી વર્ગમૂળ તથા ઘનમૂળ શોધવાની સરળ રીતો પણ તેમણે આપી હતી બ્રહ્મગુપ્ત બ્રહ્મસ્ફોટ નામના ગણિત ગ્રંથો અલ જાફરી ગણિત વિચારો નું કોપી છે બ્રહ્મગુપ્ત બધા પ્રેમમાં પૂર્ણ હોય એવા ચક્રીય ચતુર્ભુજ રચના કરી તેની રીત સમજાવી હતી તેમણે ચક્રિય ચતુર્ભુજની પૂજાઓનું ક્ષેત્રફળ ઉપરાંત વર્ગમૂળ કાઢવામાં આવ્યું હતું જેને હાલમાં ડબલ્યુ સ્નેલ નામથી જાણીતું બન્યું છે બ્રહ્મગુપ્ત પહેલા હતા જેમણે દિવસ રાતના કલાકોની ગણતરી કરી હતી એક વર્ષમાં છ કલાક પાંચ મિનિટ ઓગણીસ હોવાનો ઘટસ્ફોટ કર્યો હતો તેને એક વર્ષનો સમય લાગે છે સૂર્યના ભ્રમણની દિશાના આધારે પૃથ્વીના વેદ ભૂખંડોની પરની ઋતુઓ બદલાય છે બ્રહ્મગુપ્તની આ ગણતરીને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે સરખાવી માત્ર પિસ્તાલીસ સેકન્ડનો જ ફરક દેખાય છે સમય કેવી રીતે ગણતરી કરી હશે પેલા આચાર્ય વરા મિહિર ભારતના મધ્યપ્રદેશના ઉજૈન પાસે રહેતા હતા રાજા વિક્રમાદિત્યની સભાના નવરત્નો એક હતા વરામિહિર નું નામ બે નામમાં સમાવેશ થાય વરા એટલે વિષ્ણુ મિહિર એટલે સૂર્ય આમ વરા મિહિર તો વિક્રમાદિત્ય પાછળથી આપેલું વરાનું બિરુદ હતું વરામિહિરે રાજકુમારના જન્મ સમયે ગ્રહોની અને નક્ષત્રોની સ્થિતિ પ્રમાણે એણે આ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે રાજકુમારનું મૃત્યુ અઢારમા વર્ષે થશે અને તે ભવિષ્યવાણી સાચી ઠરી વિક્રમાદિત્ય દુઃખી હતા પરંતુ એક વાતનું ગર્વ હતું કે આવા વિદ્વાનો પણ તેમના રાજમાં છે પંડિત મિહિર આવા જ્ઞાનના કારણે વિક્રમાદિત્યએ વરા બિરુદ આપ્યું હતું ભારતના જ્યોતિષ ખગોળ ગણિત ધાતુશાસ્ત્ર રત્નવિદ્યા વગેરે વિજ્ઞાનોને ક્ષેત્રે વરામિહનો ભાવો ઘણો મોટો છે છતાં એમના જીવન વિશે પણ કેટલીક દંતકથાઓ મળે છે વરામિહિર ઉજ્જૈન નજીકના કપિપથ નામે ગામે જન્મ્યા હતા બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મેલા વરામિહિરનો જન્મ ઈસવીસન ચારસો માં માનવામાં આવે છે વિદેશી પ્રજા ભારતમાં આવી તે બધા રાજકીય કેન્દ્ર ઉજ્જૈન મહત્વનું હતું ત્યારબાદ વરા મિહિરે ગ્રીસમાં જઈ ખગોળશાસ્ત્ર અભ્યાસ કર્યો હતો આમ ખૂબ વાંચી વિચારી અને પ્રવાસ દ્વારા જ્ઞાન મેળવીને કેટલાક સિદ્ધાંતો તારવીને પરામિરે કેટલાક ગ્રંથો રચ્યા પરામિરે ખગોળ જ્યોતિષના પાંચ શાસ્ત્રો વિશે એક વિરાટ પંચિકા નામે તૈયાર કર્યો હતો એમાં સૌ તેમણે એક રોમક સિદ્ધાંતની ચર્ચા કરી હતી આ રોમક સિદ્ધાંત એટલે રોમનું વિજ્ઞાન પંચસિદ્ધાંત એમનો મુખ્ય ગ્રંથ છે આ ગ્રંથ પાંચ સિદ્ધાંતોમાં સમન્વય કરેલ છે રોમક પોલીસ પૈતામ વશિષ્ઠ અને સૂર્ય તે ઉપરાંત ગૃહ સંહિતા જાતક વગેરે ગ્રંથો પણ એમના છે ઇતિહાસમાં અમર બની ગયા છે અને કૃત્વાકર્ષણ બળની કલ્પના સૌ પ્રથમ કરનાર વરામિરજ હતા આ સાથે તેમણે પૃથ્વીની પોતાની ધરી પર ફરવાની ગતિનો વિરોધ કરતી કલ્પના પણ કરી હતી એમના પોતાના ગ્રંથોમાં પોતાના ગ્રંથો પર્યાવરણ જળશાસ્ત્ર ભૂમિશાસ્ત્ર ધાતુ શાસ્ત્ર રત્નશાસ્ત્ર વિશે મહત્વની વૈજ્ઞાનિક વાતો લખી છે વારા મિર પાણી વિજ્ઞાન ભૂવિજ્ઞાન વિશે કેટલીક મહત્વની ટીપ્પણીઓ કરી છે ત્યારબાદ હવે આપણે ભારતના એક મહાન ગણેશ શાસ્ત્રી ભાસ્કરાચાર્ય વિશે માહિતી મેળવીએ ભાસ્કર ને ભાસ્કરાચાર્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ખગોળશાસ્ત્રીઓના દેશસ્થ બ્રાહ્મણ પરિવારમાં જન્મેલા ભાસ્કરા પ્રાચીન ભારતના મુખ્ય ગણિત કેન્દ્રો ઉજ્જૈન ખાતે ખગોળીય વેધશાળાના નેતા હતા ભાસ્કરા તેમના કાર્યો બારમી સદીમાં ગાણિતિક ખગોળશાસ્ત્રના જીવનમાં નોંધપાત્ર યોગદાન રજૂ કરે છે તેમની મુખ્ય કૃતિ સિદ્ધાંત શિરોમણી જેને સંબોધનનું ક્રાઉન્ડ કહેવામાં આવે છે તેને લીલાવતી બેજાગાયતા ગ્રહગણિતા અને ગોળાધ્યાય ચાર વિભાગોમાં વહેંચાયેલું છે આ ચાર વિભાગ ક્રમશઃ અંકગણિત બીજગણિત ગ્રહણા ગણિત અને ક્ષેત્ર સાથે સંબંધિત છે તેમણે કારા કૌતલા નામની બીજી ગ્રંથ પણ લખ્યો છે સાથે જ્યોતિષશાસ્ત્રી પણ હતા તેમને જ ગણિત શીખવાડ્યું હતું જે પાછળથી તેમના પુત્ર લોક સમુદ્રને આપ્યું લોક સમુદ્રએ ભાસ્કરના લખાણોના અધ્યયન માટે બારસો માં શાળા સ્થાપવામાં મદદ કરી ઈસવીસન અગિયારસો અઠાવનમાં તેમનો અવસાન થયું સર્વપ્રથમ તેમનો ગ્રંથ લીલાવતી વિશે ઓળખવામાં આવે છે તેની પુત્રીના નામ પરથી છે તેમાં બસો શ્લોકોનો સમાવેશ છે તે ગણતરીઓ પ્રગતિઓ માપન ક્રમચયો અને અન્ય વિષયોને આવરી લે છે ત્યારબાદ બીજ ગણિત બીજ ગણિત વિભાગમાં બેજા ગાયિતા બસો તેર શ્લોક છે તેમાં શૂન્ય અનંત ત્રીજા ભાગમાં ગ્રહ ગણિતા ગ્રહોની ગતિની સારવાર કરતી વખતે તેમણે તાત્કાલિક ગતિને ધ્યાનમાં લીધી તે આશરે પહોંચ્યા કે તેમાં એકસો ને છે સાયન ટેબલના સંદર્ભમાં આ પરિણામ આચાર્ય ત્રિકોણ મિતિ સિદ્ધાંત શિરોમણી અગિયારસો ને પચાસ માં લખાયેલ છે ભાસ્કરના સાયન્સ ટેબલમાં વિવિધ ત્રિકોણમિત કાર્યો વચ્ચેના સંબંધો સહિત ત્રિકોણ દર્શાવે છે તેમને અન્ય રસપ્રદ ત્રિકોણ મિતિ પરિણામો સાથે જોયું ભાસ્કર દ્વારા આપવામાં આવેલા ઘણા રસપ્રદ પરિણામો પૈકી તેમણે કૃતિઓમાં મેળવેલા પરિણામો અઢાર અને છત્રીસ ડિગ્રીના સાકરણની ગણતરી છે હવે આપણે તે માટે જાણીતા સૂત્રોનો એમાં સમાવેશ છે भास्कराचार्य मान आप पुणे में भास्कराचार्य प्रतिष्ठा दिल्ली में भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसीस भास्करचार्य संस्था फॉर स्पेस एप्लिकेशन गांधीनगर में जियो इन्फॉर्मेटिक्स सहित भारत संस्था और कॉलेजों ना नाम तरह वीस नवम्बर ओग्सौ एक रोज ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા ઈસરો તરીકે ઓળખીએ વિદેશી ગણેશ શાસ્ત્રી નો પરિચય મેળવીએ મિત્રો આપણે ભારતના મહાન ગણિત શાસ્ત્રીઓ વિશે પરિચિત થયા હવે આપણે કેટલાક યુરોપિયન ગણિત વિશે પરિચય મેળવ્યો ભૂમિતિના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે પ્રથમ ના શાસન દરમિયાન એલેક્ઝાન્ડ્રિયામાં સક્રિય હતા તેમના તત્વો ગણિતના ઇતિહાસમાં સૌથી પ્રભાવશાળી કાર્યોમાં એક છે જે ઓગણીસમી સદીના અંતમાં અથવા વીસમી સદીના આરંભ સુધી ગણિતના શિક્ષણ ખાસ કરીને ભૂમિતિના શિક્ષણ માટેના મુખ્ય પાઠ્યપુસ્તક તરીકે કાર્યરત છે એલિમેન્ટ્સમાં યુક્લિડે હવે એક નાના કુહાડીઓના સમૂહમાંથી કે જેને યુક્લિડિયન ભૂમિથી કહે છે તેના પ્રમેયને બાદ કર્યા યુક્લિડે પરિપ્રેક્ષ્ય શંકુ વિભાગો संख्या सिद्धांतितुक्लिड नीवन चरित्र युक्लिड घाचा मूल संदर्भों टकी रहे ते जीवन विषे बहुत જાણીતા છે સંભવત તેમનો જન્મ અને સાથે ઉલ્લેખિત અન્ય લોકોની તુલનામાં આશરે અંદાજ આપણે લગાવી શકીએ છીએ જોકે ભાગ્યે જ તેમનું નામથી ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યું છે આર્કિમેડીઝ અને અન્ય ગ્રીક કે સામાન્ય રીતે તત્વોના લેખક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે યુક્લિડ જીવ્યા પછીની 8 સદીઓ પછી યુક્લિડના થોડા ઐતિહાસિક સંદર્ભો પ્રોક્લસ સી દ્વારા ચારસો એડી સુધી લખાયેલા હતા ઈસવીસન પૂર્વે બસો માં સંભવત એલેક્ઝાન્ડ્રિયામાં મૃત્યુ પામ્યા સમય વિતા જોકે તત્વોમાં ના ઘણા પરિણામો અગાઉના ગણિત શાસ્ત્રીઓથી ઉદભવ્યા છે યુક્લિડની એક સિદ્ધિ એ તેમને એકલ તાર્કિક સુસંગત માળખામાં રજૂ કરવી હતી સખત ગાણિતિક પુરાવાઓની પ્રણાલીનો સમાવેશ કરીને સહેલાઈથી ગાણિતિક પુરાવાઓની સિસ્ટમ સામેલ છે તેમ છતાં તેના ભૌમિતિક પરિણામો માટે જાણીતા હોવા છતાં તત્વોમાં નંબર સિદ્ધાંત સામેલ છે તે સંપૂર્ણ સંખ્યાઓ અને મર્સન્સ પ્રાઇમ એટલે કે યુક્લિડ યુલ પ્રમેય તરીકે ઓળખાય છે પરિબળો એલ્ગોરિઝમ વચ્ચેના જોડાણને ધ્યાનમાં લે છે બે નંબરોનો સૌથી સામાન્યમાં સામાન્ય વિભાજક શોધવા માટે તત્વોમાં વર્ણવેલ ભૌમિતિક પ્રણાલી લાંબા સમય થી ફક્ત ભૌમિતી તરીકે जाने शक्य भूमि मानाती है आज प्रणाली ने सदी में अन्य कहवाता बिन युक्डियन भूमि अलग पाँव घर तेक्लिडियन भूमि तरीके ओक्डना कामों युक्लिड तीन व्याख्याओ में प्लेटोनिक परंपरा ना दृष्टि आँख में निकलता भिन्न किरणों ने कारण थे एक अगत्य व्याख्या चौथू है मोटा खूणा हेठ देखाती चीजों बढ़ू देखायछा खूणा हेठनी वस्तुओं ओछी देखाय सामन खूणा हेठी वस्तुओं सामन देखाय अनुसरेली छीस दरखास्तों में युक्लिड कोई वस्तु स्पष्ट कदम आँख अंतर साथ संबंधित है जय विध गुणा तरह सिलिंडर शंकु स्पष्ट आकार की तपास करेना मन में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ई एस एना अवकाशयान नु नाम युक्लिट आप अगा एलगोर एलगोरिज्मी तरीके अगाव एल्गोर, तरीके लैटीन एक पर्शियन पोली मत खूब प्रभावशाड़ी प्रभाव पड़ियों प्रभाव गणित खगोलशास्त्र भूगोल कार्य करेल छे, लगभग ईस्वी सन आठ सौ वीस की आसपास बगदाद में हाउस विजडम पुस्तकालय खगोलशास्त्री और वड़ा तरीके निमाया था अलख्वाज्मी बीज गणित विषय लोकप्रिय ग्रंथि कंपेडिय बुक ऑन कैल कैलक्युलेशन बंप्लेशन एंड बेलेसिंग रेखीय चतुर्भुज समीकरणों प्रथम व्यवस्थित सोल्यूशन रजू करीजग में मुख्य सिद्धिओं में चौरस पूर्ण कर चतुर्भुज समीकरणों के रीते हल करते निर्देशनतु जेना भौमितिक न्यायिकता प्रदान कीज गणित ने स्वतंत्र शिस्त तरीके मानता पेहला घटाड़ो पद्धियों रजू करी थी जीवन चरित्रिजुब इबन तरीकेद इबने जरीर अल टाबरी एनु नाम मुहम्मद इबने मुसा अल खिजमी अल मजसी अल बाली तरीके उपनाम अल के तेना बदले एक काल्पनिक क्षेत्र कतार बुल हो राशेद करे इने अल नादम इबने अल नादीम कि अल खुआरिज्मी पर सूची अल खुआरिज्मीए पोटा भाग न आठ सौ आठ सौ तेतरीस वर्शिया मुस्लिम विजय पशी बगदाद वैज्ञानिक अध्ययन व्यापार न केन्द्र बनी गयु घना वेपारी वैज्ञानिकों खजमी योगदानों अलख्वारी गणित भूगोल खगोलशास्त्र और कार्टग्राफी में फाड़ो बीजगणित त्रिकोण मिति में मा नवीनता आधार स्थापित करे रेखीय चतुर्भूज समीकरणों हल करने व्यवस्थित अभिगम ने लीधे बीजगणित आ विषय पर पुस्तक शीर्षक पर उद्भवेलों शब्द है द कम्पेडिय बुक ऑन कैल्क्युलेशन बंप्युलेशन बाय कम्पलेशन एंड बेलेसिंग लग 820 लगभग ईस्वीन आठ सौ वीस पर लखेली हिंदू अंक पूर्व यूरोप हिंदू अरबी अंकदार एलगोरिदी डे न्यूमेरो तरीके भाषातर करगोलशास्त्र अलख्वासमी जज अल सीधीड सिद्धांत खगोल विषय कोष्टकलेक्ल खगोलशास्त्री गैलेंडरिकल खगोलशास्त्र और ज्योतिषीय डेटा वाला एक सौ सोल कोष्टकों सवेश करेल एक कार्य है साइन वेल्यूज नीड हिंड तरीके ओ भारतीय खगोलशास्त्रीय पद्धतिओना आधार आ घना अरबी को गोलशास्त्री मसला अहमद अल मजुती संस्करण लेटिन भाषातर बची गय संभवत एडिलार्ड द्वारा लैटिन अनुवाद की चार हस्त हस्तहस्तप्रतो डीबिलोथक पब्लिक बिब्लिओथक माजरीन पेरिश डिब्लिओटेका नसिओनल वोडेलिंग लाइब्रेरी में राखा त्रिकोणमिति अल खुआरिजमी जज अल सिीद साइंस अषना त्रिकोणमित्ती कार्यों कोष्टकों का पर था घोड़ाकार त्रिकोणमित्ती पर संबंधित ग्रंथ पर आभार अल खुआरिज्मीए चौक्क साइन और कोषाइन कोष्टकों स्पर्शन प्रथम कोष्टक बनाव्यू अल खजमीए हिब्रुक केलेंडर पर एक ग्रंथ सहित बीज घनी कृतिओ लखी थी जेने शीर्षक रिसल्ला फ्री इस्तिक्रस तारीख अल यहद मेटोनिक चक्रन वर्णन करें जे ओगनीस वर्षना इंटरकलेक्शन चक्र है अठवाडिया क्या दिवसे त्रिशरी महीना पेहलो दिवस आए नक्की करनेना मूड़ी अथवा यहूदी वर्ष अल्यूसिड युग वच्चे अंतराल की गणतरी करे एक खाडो, नी थी एक खाडो जेने जे खुआरिजमी नाम आपन हार्डर जन्म ईस्वी सन सत्तरसो सात म स्विटरलेंडेला ग्रेट रशियन गणित शास्त्री सूची में सुरक्षित रीते प्रवेशी सके कारण के फलदायी रीते काम करता रशिया में छेलो आश्रयव्य 1726 सैंट पीटर्सबर्ग एकडमी ऑफ साइंसिंग आमंत्रण स्थानांतर कर एक दायका दौ वर्ष सुधी गणित भौतिक शास्त्र बने काम कर લિયોનાર્ડ યુલરના જીવનના અંત સુધીમાં પરંતુ ફ્રેન્ચ સરકારની મંજૂરીથી નિયમોની વિરુદ્ધમાં પેરિસ એકેડેમી ઓફ સાયન્સે તેમને નવમી સભ્ય તરીકે બનાવ્યા હતા જ્યારે નિયમ પ્રમાણે આઠ સભ્યો જ હોવા જોઈએ માત્ર મહાન ગણિત શાસ્ત્રીઓ હોય એને જ આવા સન્માન આપવામાં આવે છે કારણ કે નિયમોનું પાલન કરતી વખતે કોઈપણ વૈજ્ઞાનિક સંસ્થાના પાદરી તરીકે હોય છે વિજયનો સમય ગણવામાં આવે છે બધી શાખાઓ વેરવિખેર થઈ ગઈ હતી બીજ ગણિત ગાણિતિક વિશ્લેષણ ભૂમિતિ સંભાવના થિયરી વગેરે તેમના પોતાના પર અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી तेमने तेमनी एक निर्दोष करी सुजित कर कुदरती संख्या समूह व्याजबी નંબરોના અનંત સમૂહમાં સામેલ છે ત્યાર પછી ના મહાન ગણેશ શાસ્ત્રી છે ફ્રાન્કોટ નો જન્મ ઈસવીસન પંદરસો માં થયો હતો અને અવસાન राजा सलाहकार तरीके था जयनरी त्रिजा हेनरी चौबीसन संभु तेरे फ्रांको व्यवसाय रेखा बदली વર્લ્ડ ગ્રેટ મેથે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો જે લખી શકાતો નથી બધી પદ્ધતિઓનો પ્રયાસ કર્યા પછી રાજા વિયેટ તરફ વળ્યા અર્ધચંદ્રાકાર દરમિયાન પરંતુ પહેલાથી જ એક નવા રાજા અને સમાંતર સ્પેનને હાર બાદ હાર સહન કરવાનું શરૂ થયું તે બાબત શું છે તે સમજવામાં નહીં આવે છે સત્ય બહાર આવ્યો અને ता फ्रेंकोइा ने फांसी नी परंतु पूरी पदी पद में सलाहकार पोता गणित मरीके निम्चन करता पोता जात ने प्रिय कारणों बता महानी जेम आपता गणितानूनी आल्फाबेट लेटर हो गणित शास्त्रीय परिणामों परिमाणों अक्षरो भाग बदलो अभिव्यक्ति ने घनी आ मपदंड बीजगणित निवेदनों सरल समझ सुलभ बनिया जय आगे निष्कर्ष की सुविधा आगल क्रांतिकारी बनी गु कारण के लोग बनाए खरेखर महान गणित शास्त्रीय पाइथागोरजता ने विश्वसनीय हाथ में छोड़ दीदा था चौथा डिग्री समाविष्ट सुधी समीकरणों ने हल करने सिद्धांत की व्युत्पत्ति नामना जे छे एक समर्थन जॉन नेपियर हम आप विस्तार परिचय में जोहन नेपियर मार्बेल मर्चिस्टन उपनाम एक स्कोटिश जमीन ना गणित शास्त्री भौतिक शास्त्री और खगोलशास्त्री तरीके ओ मचिस्टन आठमो लेडिनाइज नाम आयोनेपर जॉन नेपियर लोगे शोधकर्ता तरीके जाता कहवाता नेपियर हाडका शोध करी અને અંકગણિત અને ગણિતમાં દશાંશ બિંદુનો ઉપયોગ સામાન્ય બનાવ્યો નેપિયરનું જન્મસ્થળ એડિનબર્ગમાં મર્ચિસ્ટન ટાવર હવે એડિનબર્ગ નેપિયર યુનિવર્સિટીની સુવિધાઓનો ભાગ છે મર્ચિસ્ટન કેસલ ખાતેના ઘરે સંધિવાની અસરોથી નેપિયરનું મોત નીપજ્યું હતું અને તેના અવશેષોને સેન્ટ ગિલ્સના કિર્કીયમાં દફનાવવામાં આવ્યા હતા संसदीर्ड नुकसान ने पगनबर्ग पश्चिम बाजुए से पंदर सौ बोतेर नेपिय 16 वर्षीय एलिजाबेथ साथ लग्न कर जेम्स स्टर्लिंग पुत्री तो संतान था पंदर सौ ओगणसी में एलिजाबेथू है अवसान थैन त्यारा नेपियरे एग्नेस टिशोल चीश। साथ लग्न करते दस बाड़क नेपिय ससरा क्रोमलिक्स सर जेम्स चिशोम स्पेनिश ब्लेन्क्स कवतरा पकले प्रेसिटेरियन पार्टी जनरल एसेम्बली द्वारा घना लोग में बहार निकलता था नेपियर जनरल एसेम्बली पर बैठा था जे कवतराखो बहाज कर आखिर अवगणना करती के राजा मानता था कि प्रधानों निर्दयता वर्ताई रहा है वह नीति अपना तरफेणमा साहुका भाई नु नाम एलेक्जांडर नेपियर लॉर्ड लरिसन नो ना ना ना सर, बोल्ड जेनेट जज फ्रांसिस बोथवेल पुत्र एडमर्मी बिशप बनेला एडम बोथवेल बहन थी जॉन नेपियर नो जन्म थोड़ा तरह आर्सी बोल्ट नेपिय सोल वर्ष ना ના નેપિયારના શિક્ષણ ના કોઈ રેકોર્ડ નથી પરંતુ ઘણા માને છે કે તેવો બાળપણમાં જ ખાનગી રીતે ટ્યુટર હતા તેર વર્ષની ઉંમરે તેઓ સેન્ટ સેલ્બેટર કોલેજમાં સેન્ટ એન્ડમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો તેમના મેટ્રિકના સમયની નજીક યુનિવર્સિટી દ્વારા આપવામાં આવતા શિક્ષણની ગુણવત્તા છે તે ખૂબ નબળી હતી કારણ કે જૂની માન્યતા અને પ્રોસ્ટેટની વધતી સંખ્યામાં સુધારણા થયેલી તકરારના ભાગરૂપે એવા કોઈ રેકોર્ડ નથી કે જે દર્શાવે છે કે જોન નેપિયરે સેન્ટ એન્ડ્યુઝમાં તેમનું શિક્ષણ છે પૂર્ણ કર્યું હતું એવું માનવામાં આવે છે કે તેમણે ડિસેમ્બર પંદરસો સાહીઠના રોજ જોન નેપિયરના પિતાને લખેલા પત્રમાં કાકા એડમ બોથવેલની સલાહ પછી મેઇલેન્ડ યુરોપમાં તેમનું શિક્ષણ આગળ વધારવા માટે સ્કોટલેન્ડ છોડી દીધું હતું સાહેબ હું તમને પ્રાર્થના કરું છું જોનને ફ્રાન્સ અથવા ફ્લોડસમાં શાળાઓ છે કેમકે તે ઘરે સારું ન શીખી શકે તે જાણી શકાયું નથી કે નેપિયરે યુરોપમાં કઈ યુનિવર્સિટીમાં ભાગ લીધો હતો પરંતુ જ્યારે તે પંદરસો એકોતેરમાં સ્કોટલેન્ડ પાછો ગયો ત્યારે તે ગ્રીક ભાષામાં અસ્પષ્ટ હતો તે ભાષા સાથે તે સમયે યુરોપિયન યુનિવર્સિટીઓમાં સામાન્ય રીતે ભણાતી નહોતી आ दरमियान पेरिश अथवा प्रीमियर युनिवर्सिटी प्रवेश दर्शा को स्कॉटलैंड पा गया पंदर सौ चुम्बतेर गार्डनेस खाते एक किल्ड खरीद सोल सौ आठ मिता पीछे नेपियर परिवार एडिनबर्ग मचिस्टन कैसल गया जीवन बाकी गणित मगति कृति मिरीस डिस्क्रिप्टिव અને કુદરતી ને લગતા સંખ્યાના કોષ્ટકોના નેવું પાના છે આ પુસ્તકમાં ગોળાકાર ત્રિકોણમાં પ્રમેયની ઉત્તમ ચર્ચા પણ છે તેને સામાન્ય રીતે નેપિયર્સના નિયમોના પરિપત્ર ભાગો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પેન્ટાગ્રામમાં મિરિકિયમ પણ જુઓ સુધારેલા કોષ્ટકની ગણતરી નેપિયરે બ્રિક્સને સોંપી લોકેરિથમ્સ દ્વારા સંચાલિત ગણતરીકીય એડવાન્સ સંચાલિત સંખ્યાઓ અથવા ઘાતક ઝડપથી કરી ખગોળશાસ્ત્ર ગતિશીલતા અને ભૌતિકશાસ્ત્રના અન્ય ક્ષેત્રોમાં પાછળથી વૈજ્ઞાનિક વિકાસ માટે માર્ગ ખોલવામાં આવ્યો હતો નેપિયરે વધુ યોગદાન આપ્યું તેણે સિમોન સ્વી સ્ટીવનની દશાન સંકેતને સુધાર્યો ફિબોનાકી દ્વારા ઉપયોગમાં લે डेटिश गुणकार नेपियर हाड़का रजूआत द्वारा सडियाना साधन धर्मशास्त्र सेल्वेटर कॉलेज सेन्ड्रुज विद्यार्थी काल की ने पुस्तक शन से जॉन ने सौ महत्वपूर्ण कार्य मान्य ते अन्य प्रकाशनों की विपरीत अंग्रेजी में लखायु તેથી સૌથી વધુ પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચે અને નેપિયરના કહેવા મુજબ આ ટાપુના સરળને સૂચના આપવામાં આવી શકે એ સાક્ષાત્કારથી સાક્ષાત્કારની તારીખની આગાહી કરવાનો પ્રયાસ કરવા પ્લેન ડિસ્કવરીએ બુક ઓફ રેવ્યુલેશનના ગાણિતિક વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કર્યો નેપિયરે ઘટનાક્રમોને ઓળખ્યો જેને તેઓ માનતા હતા કે રેવ્યુલેશન બુકમાં વર્ણવેલ ઘટનાઓ સાથે સમાંતર છે ભવિષ્ય તારીખ પંદરસો એકતાલીસ ની કરી હતી અને આગાહી કરી હતી કે વિશ્વનો અંત સોળસો એક્યાસી અથવા સત્તરસોમાં થશે નેપિયર માનતો હતો કે લોકો સાક્ષાત્કારની સાચી તારીખ જાણી શકે